Для фехтувальника Олега Науменка 2022 рік попри повномасштабну війну став врожайним на нагороди. Від бронзи на рапірі до тріумфу на Кубку світу у командній шпазі, і хоча процес підготовки з кінця лютого в основному відбувався без двобоїв, спортсмен завжди був на зв'язку з тренером. Для себе вирішив залишається в Миколаєві. Тут волонтерить і займається спортом. Так, я працюю на мішені, працюю з м'ячем. Ну, я помпування беру зброю та калю якусь подвіжну мішені. А більше так з гантелі, фізичної вправи, там невеличкий крос, кожного дня встаю всім ранку. Розповідає про свою спортивну ходу на змаганнях у Угорщині та Польщі. Нам поляки дуже сильно допомогли. Нам допомогли організувати збір, ми там 10 днів тренувалися, і потім був чемпіонат Європи. <кій> за ці два змагання я виборов чотири нагороди, дві бронзові медалі, срібло і золото. Його колега-плавчиня Анна Гонтар також застала вторгнення російських військ в Україну у Миколаєві, але вирішила одразу поїхати в рідний Херсон, який за кілька днів опинився під окупацією. Е, було страшно виходити на вулицю, було трем'я, дуже багато обстрілів. Мій батько народив тренажер вдома, і я всю цю окупацію тренувалася вдома. Каже, виїхати за кордон допоміг президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич. Попереду були змагання в Мадейрі. Коли я виїхала, виїхала за Херсону, залишився місяць тренування до Чемпіонату світу, і я в Фінляндії тренувалася е, на 25 метрів плюс спортзал в Фінляндії, і я не вважала, що була дуже добре підготована, але трапилося яке чудо, я коли пропала 50 метрів вільним силам, зробила світовий рекорд, а ось лижник-біатлоніст Максим Яровий застав 24 лютого за кордоном. Далі тренувався на заході України. Вдень ми накатуємо одними руками, ну я, наприклад, то десь 30-35 кілометрів за два тренування в день. В Карпатах тренувались все літо і осінь. Поїхали в Фінляндію, це ж пройшов етап Кубку світу, ну де теж команда виступила непогано. Ну я, в принципі, ми… Естафету бігли з Тарасом Радем. Взяли золото в двох Про успіхи бадмінтоністки Софії Чорноморової розповідає президент Національного комітету спорту людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич. Це просто злива європейських нагород. Назв'яло перше місце в парній категорії, перше місце в особистій категорії серед дорослих спортсменів перше. Місце е, е, в міксі. Також перемогу на Дефолімпійських іграх здобула команда з футболу. В ній було представлено три миколаївці. У складі е, національних пар паралімпійських Дефолімпійських команд України миколаївські спортсмени завоювали за рік 20 високих нагород. З них 8 золотих, 6 срібних і 6 бронзових медалів. 2023 рік має стати вирішальним для української команди, каже Валерій Сушкевич. На кону паралімпійські ігри в Парижі в 2024-му. Загалом у чемпіонатах європейського та світового рівня у складі української збірної в 2022 році взяли участь 25 миколаївських параспортсменів. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.